كولينس يتأهب حذاري ولا حذاري والهدف الأول حذاري والهدف الأول قلت كرة خطيرة جدا ورتاني ورتاني على الجهتين اليسرى ورتاني يوزع القائمة الثاني العرفي فيه في دفع فيه دفع ضربة جزاء فيه دفع وفيه ضربة جزاء واضح واللاعب ما لعبش لعب اللاعب النصريه وحتى لاعب النصريه نقدر نقول وضع نفسه بهذه الوضعيه حتى يدفع ويرتكب. العرفي ما لعبش يتاهب يتقدم يسدد ويسجل ويعادل إذا جسمي يسجل هدف التعادل ويعيد عمل من جديد فريق النصريه ويعيد النتيجه هدف لهدف مرحله اولى من حراك راسيه داخل منطقه العمليات تسديده قويه والحارس في المكان المناسب تسديده قويه والحارس في المكان المناسب اتسرع وزيعة بعيدة بعيدة هذه الكرة داخل منطقة العمليات التانية. دقائق آه يعني كرة القائم قالت لا لاحمد قازبي لكن الرأسية هذه وبإرادة وبعزيمة كبيرة لأنه شوف قازبي رجع إلى الخلف يعني ونشوفو أن اللاعب قازبي هو مصاب يعني ماهوش قادر يتحرك كلية لكن بإرادته وعزيمته وكذلك الـ الـ التجربة والخبرة تاعو آه شوف مسعود لو سمحت شوف كانت شوف وكأنها تبدو ضائعة نعم مباشرة في الإطار أكيد. شوف هدف مسؤول. رائع جدا وكبين رفعها فوق اللاعب وفوق الحارس يعني إرادة وعزيمة وإصرار عند اللاعبين نصر حوسين داي لتسجيل هدف التأهل إذن النصرية تسجيل الثاني في وقت حساس جدا النصرية تستحق هذا الهدف في هذه اللحظات الأخيرة من عمر المباراة طبعا فرحة كبيرة للأشخاص لم يتملك نفسه أكيد لأنه الهدف في وقت اللي راح الفيسيان بالقوة هشام أنت لم ترى مسعود وكيف احنا يعني كانت ردة فعل تاعنا بعد التسجيلات أنا حظيت بعناق من شخص ما نعرفش من والله مصر تستحق الفوز اليوم في مباراة اليوم خاصة ما قدمه الفريق في المرحلة وين هذه الكرة حذاري فقط من هذه الكرات بعاد الكرة ياسمي إلى التماس شوف اللعب أحمد جاسمي بتشوف الإرادة والعزيمة والإصرار واللعب هذا هو لي مثل متل زوبناتا ونهاية المباراة برافو برافو، مبارك رجولية بأقل معنى الكلمة، يعطيكم الصحة يعني،, يعني. مثال عن الإصرار، عن اللعب، على عن الدعاء. يعطيكم الصحة. الله يسلمك، على كل حال يعني احنا أولاً نقولوا الناس لو تشوفوا فينا، احنا جزائريين ما نستسلموش إلا خلاص مقابلة. نشكر اللاعبين والجمهور، ويعطيكم الصحة أنتم مكانيتكم، يعطيك الصحة لسطي، لسطي لا, لا يتمالك نفسه يعني. ما بر المصريه، حراك برافو، مباراة رجولية إستثنائية اليوم، إصرار على التأهل، يعطيكم الصحة. أه الحمد لله. عصام الكاميرا من فضلك. الحمد لله، شدينا ثالثة لأرميني، ما كانش لياس، احتاج البيت، شنو فعلا اللاعبين على المجهودات هذو اللي قدموهم، وإن شاء الله مازال خير القدام. فينا على التمريرات، على السوفروا ديالك، ما شاء الله. الله يسلمك. انا يعني ختاما في دوك لازم نتعافي في النادي ان شاء الله من القدام نزيد برغرس ان شاء الله بشغل فرق الوطن صحة طموح مشروع حمدان عريس الليله حمدان عصام من فضلك الكاميرا مساء النور برافو يعطيك الصحة، شكرا جزيلا على ما قدمته اليوم النصرية، درس في كرة القدم، درس في الإصرار، درس في اللعب الرجولي، يعني هذه جينيات النصرية، أنا عارفهم بكري النصرية تلعب بهذه بهذه الحدة، بهذه الرجولة، بهذا العمق. بسم الله الرحمن الرحيم، كنا على بالنا باللي مقابلة جد صعبة، ولكن النتيجة تاع التعادل هذيك نظن مفخخة، كما شفتوا الهدف الأول أثر علينا بزاف، الحمد لله اللي جوا قعدتهم أمنين في الخلق يوم نظن اليوم لكاليفيكاسيون، لكاليفيكاسيون ميريتي، نظن ما ما جميعهم بعد كيما يقول لك رواح كيما يقول لك خايب الحمد لله نشكر اللاعبين على الاداء هاداك الاداره اللي يوفرت كلش وان شاء الله لا كاليفيكا سعاد راح ان شاء الله نحضروا المقابله الجايه ان شاء الله نعم شكرا هشام لأنه ما مانيش عارف اذا كان فيه وقت سهم. لا على كل اذا كان نور الدين عنده الوقت وقادر يرجع ليك فليكن شكرا هشام شكرا مصطفى مازار فرقه تقنيه اجي رقم واحد بقياده المخرج الحاج احمد رضوان نعود مره ثانيه الى زميل سامي نور الدين